هناك مسلمون يجوزون كشف الوجه والكفين بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت اسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب شفاف، فاعرض عنها وقال ان حاضت المراه فلا يظهر منها الا هذا وهذا، واشار بيده على الوجه والكفين او كما جاء، نرجو ان توضحوا مدى صحه هذا الحديث وهل يجوز الاخذ به كدليل على كشف الوجه واليدين؟ جزاكم الله هذا السائل ذكرني كنت عازم على تنبيه عليه ولكن نسيت الحمد لله والله كان هذا السائل لا الحديث، هذا الحديث تعلق به بعض المعيرين الى جواز اظهار المراه بكفيها ووجهها كفيها ووجهها وهذا الحديث بين اهل العلم انه ليس بصحيح وليس الاعتماد عليه واصله انه روى ابو داوود عن سعيد بن عن فتاة عن خالد بن جريج عن عائشة رضي الله عنها قال دخل <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم ما اسماء بنت ابي بكر يعني اختها في الزبير وعليها ثياب الرقاق. هذا وعنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت النحيف فإنه لا يسمح لها منها الا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قالوا فهذا يدل على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها لأن الحديث في الحديث إن المرأة إلى قراءة النحيل لا يسعى الله منها إلا هذا وهذه الكف والوجه كفان الوجه وجاوب عن هذا مثل ما تقدم الحديث لك العيد العيد ثلاث في ثلاث عيد أهل العلم ما انه لو صح لكان قبل الحجاب لا بعد الحجاب لان الحجاب بدات به الايه بعد موتها في المدينة كانت امراه في الجاهليه وفي اول الاسلام تري وجهها وكفيها وتجالس الرجال وتكفى مع الرجال وجهها كان في اول الاسلام ثم وشيء على منع الله في الناس وهذا الحديث لو صح لكان هذا قبل الحجاب لكنه غير صحيح وهو ضعيف من ثلاث عند العلم في الأولى أن الراوي سيد المشيد ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته لسوء حفظه وعدم يظن. في الثانية أن قتاده مدلس وقد عنعل ولم يسمعهم من قراءة صالح بسماعه من خالد بن مريم. في الثالثة أن خالد رضي الله عنه عائشة لم يملك عائشة وهو منقطع من ذكرها ولا يسمع منها. تصور حيث رأي من هذه العلة بشبابه ولا يستقيم احتجازه به. ولا يصح الاحتجاج مثل هذا المقام العظيم ولو صح لك هذا قبل الحجاب وبعد الحجاب. والله المستعان نعم. قد بين هذا رساله الحجاب التي توزع اذا كتب في هذا الرساله في الحجاب بدوله طويله وهي من من المستودع بين الناس وتوزع من طريق رياسه الثناء ايضا. رساله الحمد لله وغير موجده لكنها مفيده وهكذا رسالته في رساله الحجاب مفيده وكذلك رساله لاخينا وبين الأعلام الشيخ محمد بن عفيري جيدة وهكذا رسالة الأعلام الموجودين بالحجاب جيدة وقد ورد في كتاب الحجاب لأخينا الأعلام الشيخ محمد ناصر الألباني شيء يدل على ميله إلى جوازه كشف المرأة وجهها وقدرها وإن كان يرى أن الستر أغلى وأحوط لكنه غرق وفقه الله في هذا وغرق جنة في العالم كما يقال جنة في العالم جنة في العالم مصيبة هذه جلة من اخينا شيخنا الدين وهو من خيرة العلماء ومن خيرة نعرفه كثيرا ولكنه له جلات متغير كل واحد من العلماء له اسفار وله غلطات هذه غلطات عاده الله هداه وله من الغلطات ايضا أيوة حوله في في صلاة الصلاه ان اليدين بعد الركوع يسجل يسجلها المصلي ولا يرفعها هذه غلطة ايضا أيوة والسنة في المصلي انه يرفع بيديه ويجعلهما على صدره في القيام طلبوا فاين ومعرفه هذه السنه ولكن قالوا طلبونا انها بدعه بعد الرفوع وهي غلطه قبيحه اعفاء الله وهذا نعم